Бог простить, і я прощаю, за все тебе я пробачаю, і щире каяття твоє і з трепетом приймаю. Хай на душі враз легко стане, щеміти серце перестане, нехай образ не ляже більше тінь, сварки не стануть поміж нас. Амінь.